انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعت لكم بفلوق جديد طبعا اليوم راح اوريكم غرفتي قبل الصيانه الخفيفه وغرفه اخوي قبل التجديد 100% فقبل ما ابدا الفيديو حابب اقول لكم عيد اضحى سعيد وكل عام وانتم بالف خير بس خلينا نبدا وهاي غرفة اخوي قبل التجديد <تصفيق> طبعا زي ما انتم شايفين هذه الاغراض اللي بكت في غرفة أخوي هذه هز... المكتبة الكبيرة بكت فوق المحشي زي ما انتو شايفين في لها علامات الحيطان تمام في مربعات على الحيطان اللي هي علاماتها تمام وهذا مربع شفتين بكى هناك وفي أخرى مربع بكى هنا ايه مخبى في الخزانة تمام علشان الإضاءة خفيفة تصير بغرفة أخوي فباكت ما بدنا نشتغل نسوي إشي هنا هاي الأبا دكتور الصغير خلينا نسحبه من الكهرباء بفضل البرجكتور الصغير بضويلنا كل الغرفة كويسة ، خلينا نرجع عشان هسا عتمة مش شايف شيء شايفين من جذب ما هو عتم الواحد مش عارف يعرف ولا فيوز ، طبعا سبب العتمة في الغرفة هو أول اشي الحيط برتكان فكل الضوء بتوزع في الحيط ، ثاني اشي الأثاث أسود فهذا ببين إنه الغرفة عتمة وبنفس الوقت ببين إنه الغرفة ضيقة كثير بهذا السبب انه الغرفه عتمه وبرغم انه في لمبه واحده مش زي غرفتي لمبتين شو بتساوي هذه الفرشين انا عشان في غرفتي في شيء مزجان فحطيت هذا الفرشين طبعا قبل فتره بكفيهم مزجان الكتره العاده تراكتورون العاده تراكتورون ليش لان الموتور بكح ثابت محله فبكي يتحرك كثير ناقص جد المطور عشان يثبت فخلص ند يعني ما نجدد اشي في حق مزجان جبنا مزجان جديد احسننا مزجان امكور احسن من مسجانين الكترا وشغال احسن من هين ببرد احسن من هنا فانا صرت انام هنا تحت هذا المزجان مش بغرفتي بغرفتي السنة الجاية راح ارتب مزجان مش هذا السنة طبعا المحشف البي سي لحد هسه هنا لما نيجي ندهن هذه الغرفة راح اكيمه من هنا حاليا انا حاطه هنا او عشان اهلي مش راضيين كالعادة ثاني اشي علشان ايه المسجن هناك بهذه الغرفه فرن عشان هيك ايه طبعا هذي الاغراض اللي انتم شايفينها المرمرمه هنا بكت مثقوبه بغرفتي عبين ما يظبطوا غرفه اخوي بس انا قلت لأح طفح الكيل برجعهم محل ما بكين طبعا ايه توقعت انه يبقى ضايل المساحة كثير وبالفعل ضل المساحة كثير بقدر الواحد يقعد هنا حتى لو في شويه شوية اشياء. طبعا اول مرة يعني هن بكين هنا وبعدين اتكلمنا غرفتي بكين صار صار صار بعدها عزنا منهن شوية ورموا منهن شوية عشان بلزمناش فصارنا الغاز كلال فوسعت الغرفة هاي يعني. ردت رجعت توسع تمام انتوا راح تستغربوا اول مرة بيبقى عندي اشي من هالنوع انا زي ما انتوا شايفين نانوليف اتاتش صغار خلينا نفتح لكم اياهن من الدراجون ست شو بتعلقنا على الحيط على الشلاط مش على التليفون طبعا ايه ب 300 شيكل من عند وسام طبعا مش راضي تسد الكرتونه وبعد عناء طويل سديتها ايه انا بقول لكم شيف اخوي عيد ب 27 بس 27 يوم عيد اضحى فعملنا له العيد ميلاد في 17/7 اضطرينا يعني فااا عد 17 سبعة اجا ابن صف اخوي وهدا هذه الهدية ويا رب تجين هدية من هالنوع على عيد ميلادي يا أخي ولا مرة انا اجيان هدية من هالنوع نفسي مرة تجين هدية فخمة من هالنوع طول عمر يا خمسين شكل في المكتوب يا كنية عطور والسلام عليكم نفسي تجين هدية من هالنوع اكيد شفت الفيديو على تيك توك يعني طلع شو مهدين اخوي على عيد ميلاده النانو لي في التاتش الصغار اللي بتعلكن عن حيط طيب ليش انا بجنيش هدايا؟ ليش انا بجنيش؟ ليش؟ المشكلة مش هنا مشكلة انهم جايبين له اياها وبدع انه راح يصير يضيها ومش راح يضويها اساسا يا اخي هذا حلم حياتي على عد ميلادي انا ما يجيبوليش خمسين شيكل بمكتوب مكتوب ولا ميت شيكل في مكتوب يجيبولي اشي فخم اشي محترم زي هاي اشي بي سي اشي كاميرا المهم خلينا نتكلم على الغرفة الثانية neyin ki أخيرا بعد سنة ونص نقول راح نجيب تريسون جبنا التريسون وبترة راح نعلي هنا وبعد العيد راح ندهن التخت أبيض والسنة الجاي مزجان أمكور هناك تريسون جاهز التخت راح يجهز وناقص المزجان طبعا زي ما انتم شايفين هذا البي سي فيو سي بي يو والرامات محروكات بس لأنه أبصر شو فيو طبعا هذا البي سي كاتبين من ألف وتسع وسبعة وتسعين وبطل نافع فا من دار سيدي وصرت أعمل عليه تجارب بشبه البي تبعت اليوم وبنفع يعني هاي الشاشة الكعدات تبعياتها رميناها من الغابة تبطلت خشبي هاي الشاشة بشغل عليها أشياء أجربها مثلا صلحت بلاي بشغلها عليها عشان أجربها وبتعرض احد كل اتش دي سبعين هيرتز طبعا هذا الرف عليه أشياء مميزة وخليني شرح لكم عنها أول إشي هذا هذا اللعب مسامير تقدر تحط عليه ايدك في نسخه اكبر تقدر تحط فيها وجهك وهي توزع نص وجهك يعني جبتها من كنيون في رام الله لما بكيت طالع رحله مدرسيه هذا برواز في صوره وانا بالصف الثالث اما البرواز هديه لي وانا بالصف السابع من مديرة المدرسه مديرة مدرسه الاخوه نسرين إيه هذا الجرس في محل اسمه معرض الامل السوق الصيني في البلد وين سوزي على السندي هناك وهذا اللمبه أخذتها من امي بكت منظر وامي عطتنيها بعرفش من وين شرطها صراحة وهي الكوباية من مخيم الفرقان هذا المخيم 20 يوم من 1 سبعة بعرفش اذا هو متواجد حاليا إيه من 1 سبعة رحلات وست ايام من هذه الايام ايام دروس او مرة ثلاثة ايام دروس عشان تحفظ القرآن هذا الكأس لما رحت اشتري كتب انطوني اياه في مكتبة ابو الطويل هذا البطيخة جبتها من سلقت لما رحت اشتري اواعي خلينا نبدو بهذا الرف. هذا كاميرا تصوني من الثمانينات او التسعينات بعرفش الصراحة بس غالبا من التسعينات هذا كاميرا من السبتينات وهذا كاميرا بالالفان الثماني ابو شرعا وهذا الفي ار بوكس شريته وانا صغير في سنة 2015 وراوتر بيزيك طبعا احنا متعودين على الراوتر اللي بيجي نايم من وهين عليه لوجو بيزيك بالضبط طبعا احنا انطونا هذا الراوتر من دي لينك علشان في شركه اسمها حسنه هكرت الشبكة تبعتنا وبتعت تلفنت علينا وانططنا راوتر من عندها من تي بي لينك هذا الراوتر وعملت لنا شبكه باسمها فانطونا هذا الراوتر حمايه منهم وهنا سبري صورتي وانا باسبح صورتي مع نشاز طبعا انا بطلت اتابعهم لانهم صايرين بايخين اخر فترة صورتي مع مخيم الفرقان في القدس في المسجد الاقصى ورانا كوبة الصخرة شهادة التقدير من مخيم الفرقان هذا البيت صغير خالتهم تطلق أمي علقت لي اياه وجبت لي اشياء حطت لي عنهم يعني. السعر بطارية خفاضية وكل مرة بقول راح اغير البطارية وبغيرهاش كالعادة و بتمش بطلع سعة التلفون طبعا هنا أغلب الفيديوهات بتصورن تيك توك يوتيوب إنستجرام يونا وكل مصانعات السوشيال ميديا وهنا هاي الرنجلويد اللي مجبت ليها مالتون شارم أما مية حكتير وكويا كتير لدرجة إني لازم أخفف الإضاءة هنا ستاند طبعا كل فترة والثانية لازم أجدد هذا الشكل فيل أنا بضلك نخلع فلازم أقرب وقت أشتري كاميرا الكاميرا اللي بس تعملها حليا ما أخذها من قبل خالتي مش إليه فهذا الستاند وهذا هذا اخر فترة حسو تاخيخ وهذا القطعة اللي هنا دعوني نفتش لكم شوفوا تايف فالكه طبعا كل الأثاث اللي هنا منعاد التخيت من اكايا إيه كومدينا ثرية إيه طاولة مع العشبي مع البرواز مع الخزانة مع الكرسي من اكايا كل هذا من اكايا منعاد هذولا وهذا التخيت والبراويز وأعتقد هذا البرواز من إكاية حتى هذا إذا مش من محل في طبعا هذا المكسر حقه 25 خمسة وعشرين دولار بس هو أجاني مع المايك بميتين وثمانين شيكل تمام هذا المايك البي أم ثمانمية عملت عنه فيديو طبعا إضطريت إني أجدد كابل المايك القديم لأنه القديم من جوا إنقطع والكابل هذا ستة متر ففي دحلة هنا بكيت بدي 2 متر بس ملكيتيش السماعة علشان أسمع صوتي وأنا بحكي في البثات مباشرة أو لما أسجل الكوردين قاعد على المايك تمام هذا الكابل اللي بين كل التلفون وبس وهذا هي الغرفة زي ما انتو شايفين وهي على فلسطين هنا وبس إن شاء الله عشانكم هذا الفيديو تنسوش إنكم تحطوا لايك وإنكم تشتركوا في القناة وإنكم تزوروا موقع جيش لعبة ورابط حسابات السوشيال ميديا تحت بالدسكربشن بس مع السلامة عيد <تصفيق> مبارك.